Hola Glies! Comencem amb el resum del mes Sí, és agost, sabem que fa calor no cal ser meteoròleg per saber-ho, però si vols aprendre meteorologia de debò, del buit al tot ha tret un nou vídeo on t'explica què és el radar monotemàtic ell que també va parlar de núvols i aquestes coses a l'estreaming de Twitch on vam fer una nit de PowerPoints. Si no saps què és una nit de PowerPoints, és una cosa que sembla que la gent vagi mega borratxa perquè explica coses super aleatòries però en realitat no i parlen de coses que són científiques i a vegades, inclús interessants pots recuperar aquest directe al nostre canal de Twitch o al nostre canal de YouTube. Dibubbio també ens ha explicat com es poden crear a de cèl·lules mare, que és una cosa que pot ser superèsti i pot generar molts de vegètics i jo de tu intentaria entendre-ho i seguir-ho per estar preparada per al futur. Qui avisa no és traïdor. Parlant dòvuls i de cicle menstrual en concret, la cèlia de sotes taulettes ha escrit un conte que és com una carrera de Fórmula 1. però el lloc d'en Lewis Hamilton tens l’ofèlia, que és un òvol i en lloc de Montmeló passa les trompes de Faopi. Trobaràs aquest conte a la web de Shichebertta.cat, Parlant de Sin també ha traat una nova secció espectacular, on portes el laboratori a casa teva. La secció està dirigida, a atenció que torna a aparèixer, per la Cristina de Dibubio, que està on-fire. Ciències obertes segueixen a tope els seus reportatges, per exemple, han parlat de bacteriòfags, uns virus que t'ho diràs, ua això, molt de yuyu, -yu, però que es veu que es mengen els bacteris dolents, Thomas gira comental. Jo m'ho llegiria que ja més intriga que Joc de Trons i ja és una mica més científic. Ah, i parlant de virus, la Núria Camp ha penjat un vídeo parlant de les PCR, un dels acrònims més populars d'aquest any. I per acabar, que no menys important, les Soc Testaulletes i la Dimoni de Maxwell han fet un vídeo sobre... bitxos? Doncs sí, sí, parlen d'unes cigales, els insectes malpensats, que viuen a sota terra durant 17 anys i de sobte totes surten a saludar. I la resta de penya, doncs, a càrregar piles, que venim forts a l'agost. Vinga, va, a fregir-se les neurones i fins al mes que ve.